Živjo in lepo pozdravljeni v Sladki akademiji. Danes bomo pripravili tropsko obarvano poletno sladico, za katero nam ne bo potrebno prežgati pečice. Delali bomo mangove rezine z musom grškega jogurta, To je takšna lahkotna, osvežilna, poletna sledica, ki je zelo hitro pripravljena. Mangove razine so sestavljene iz piškotne osnove, kateri bomo dodali kokosovo moko, malce limetine lupinice in rum, da bo vse skupaj še bolj tropsko obarvano. Muz bomo pripravili iz grškega jogurta in mascarponeja. Tukaj lahko uporabimo grški jogurt z nič procenti maščop za še manj kalorij, če želimo malce bič podja. Zraven bomo pa pripravili še mango pire, ki ga bomo začinili, ampak zelo še ne povim točno. Te. V posodo mešalnika stresemo maslene piškote, dodamo kokosovo moko in malce soli. Jaz vedno pri teh no-bake osnovah zmiksam suhe sestavine, ker se lepše in bolj fino nadrobijo, potem dodamo pa še kokosovo olje in javorjev sirup. Sedaj imamo piškote in kokosovo moko fino, zdrobljeno in premešano, Sedaj pa še en svet, kako veste, da je poletje res vroče. No, takole, da je kokosovo olje že v omarci stopljeno. Pet žlic stopljenega kokosovega olja damo zdaj noter. Dodamo javorjev sirup. Lahko bi uporabili, pa tudi met ali recimo agavo. malo arome ruma, sveže naribeno limetino lupinico in vse skupaj dobro premešamo. Kole, naša piškotna osnova je sedaj že pripravljena in kako vemo, kdaj to sploh je, da je res pripravljena, jaz to pogledam tako, da se med mešanjem že pričnejo otvoriti kupčki, da se, začne piškoti, da se začne piškoti skupaj malce lepiti. V našem primeru potrebujem še kakšno žlico tekočine. jaz bom zdaj dodal še žlico kokosovega olja, lahko bi dodali pa tudi javorjev sirup, vodo ali pa recimo limetin sok ali pa Samo da se spremite. Skratka prilagodite zadevo vašemu receptu. Piškotno osnovo predstavimo v pekač, obložen s papirjem za peko. Moje je kvadraten dimenzi 20x20. Piškote potisnemo skupaj in jih izravnamo. Recimo dno kozarca je zelo priročno orodje za to. Piškotna osnova je sedaj v pekaču, tole je pekač 20x20 cm. Zdaj to v hladilnik za približno 15 minut, da kokosovo olje stisne skupaj. se pa lotimo priprave želatine in mangovega peterja. Vzamemo pet lističev želatine in jih namočimo v hladni vodi. Mango olupimo in ga narežemo na koščke. The mango tree, me honey and me. We make merry soon. Razmeroma ne manjka, na to zmiksamo v Piri. Mango piri je pripravljen Ko zbirate mango, bodte pozorni, da je res dovolj zrel, da je takole malce že na otip mehak, pa da fino diši. Še ena pomembna stvar pri mangovem pireju je ta, da če delamo iz njega mus, se pravi, če bi ga umešali direktno v mus, ga moramo prej pokuhati. Mango, pa papaja, pa ananas, pa kiwi, pa ta ostala tropska, nekatera tropska sadja vsebuje v en ki razkraja kolagen. To pa je v bistvu vezivno sredstvo v želatini in potem bi šla torta. Mi ga pa ne bomo pokuhali, ker gre samo kot topping na našo torto oziroma rezino, oziroma sladico. Pripravimo še mus. V skledi zmešamo grški tip jogurta. In dodamo še mascarpone. Sedaj stepemo smetano, smetani bomo dodali še sladkor v prahu in jo stepali do mehkih vrhov. Za pripravo musa stepamo do mehkih vrhov, da se tako malo dolpo visijo, uh, tako bomo dobili najbolj kremast mus, kar je praktično možno. Zdaj, ko je želatina dobro namočena, jo seveda odsedimo, da se znebimo čim večje količine te vode, uh, in jo stopimo v. 50 ml smetane, ki sem jo že segrel tle na štedilniku, ni treba zavreti, saj malce segrejemo. Toliko, da se želatina stopi, potem bomo pa to noter v mus. Namočeno želatino stopimo v segreti smetani in premešamo, da se popolnoma stopi. Sedaj v skledo k jogurtu dodamo stepeno smetano. Dodamo še smetano, v kateri smo segreli želatino in vse dobro premešamo, tako da ne bo grudic. Mus sedaj vlijemo v pekač čez piškotno osnovo. Ne vlijemo pa vsega, malo si ga pustimo za kasneje. Vici polovici mangovega pireja dodamo malce limetinega soka in premešamo. Piri, manga in limeto zdaj imamo nareno, Tule noter imam večino musa, malo sem si ga pošparil še za kasnej, če bo treba kaj poštukati. Zdaj pa dodamo tale pire. Piri smo pa razdelili na polovico. Eno polovico smo ga pa prehranili še za potem čisto na koncu, ko bomo iz vsega skupaj naredili še preliv za naše rezine. Zdaj pa to smo Mango pi se da in porabimo še preostanek musa. Sladico takole izravnamo in jo prestavimo v hladilnik za vsaj 4 ure, še bolj pa čez noč. Tik preden bomo sladico vzel iz hladilnika, pripravimo še preliv. Tole je preostala polovica mangovega pireja, kateremu nisem dodal načli mete, zato ker nisem hotel dodati kisline. Sedaj pridejo na vrsto. Tele naše pasjonke. Ja, pasjonke lahko dobite v Lidlu in so res neki najboljšega, kar lahko ozamemo iz tropskega nabora sadežev. Pasjonke radši drugače drugač tudi marakuja, če kdo pozna takole. In kaj je zapovedati pri pasjonki je, jaz jo takole najbolj celotna sredica noter, boste videli, je užitna. Noter semena in pa seveda tako meso oziroma malce soka pasjonke. Izredno kisla zadeva, zato je treba dodati malo cukra. Če želite samo pire ven dobiti, tole malce pokuhamo, tako da se meso sprosti strano od semen in potem precedimo čez sedilo. So pa semena užita, kot sem rekel, in mi jih bomo uporabili za preliv za naše rezince. Tako da gre ena pasjonka zihar mogoče še več v na šmango. mango, kar zličko ven poberemo. Bye. Evo, naša sledica je pripravljena. Še en, mogoče na svet, če vam prav pride, mus lahko več dni brez problema zdrži tudi v zamrzovalniku. Tako da lahko pripravite torto vnaprej in jo zajmete samo ven. Sam toliko dejte počas odsteliti, dejte v hladilnik, da se res počas odsteliti, da bo se skupaj lepo in enakomerno. Zdaj pa, kako to ven Tri Trije načini so, ki so res elegantni. Prvi je acetatna folija, taka prozorna folija, ki je jaz ne spozabo, noten da, Ampak ta folija se da ob rob pekača in potem torta zelo lepo zdrstne ven in dobimo tudi zelo gladek rob musa. Plan B, katerega se bomo mes poslužil, je... Oge, gorilnik, tale Brennerček si kupite in preprosto gremo takole ob straneh. Če pa še tega nimamo, pa preprosto z nožem, v in ozamevo ven. Pa dajmo se lotič. Dobrodošli v moji fotopostaj, takole zgleda, ki si upremim studio za fotkanje te lastne, strastne hrane. Tele rezine so sicer mangove z jogurtom, ne? tako sem jih poimenoval, ampak kaj to tudi imamo kar pasjonko, pešen, imam rekel strastne rezine. Uh, lahko pa pasjonko tudi izpustite in jih v celoti pripravite z mangovim pirejem. Mango? Kuža hoče. Skratka, idemo jih poskusiti. Oh, čudovito. Ta mus je tako leplj to. Mm -hmm. Enoč. to je to. vrhunske so. Jaz vam želim dober tek. Živite še naprej, lahko mi pa komentar zapišete, če so vam bile všeč, pa kako bi spremenili tale receptič. Lepo se medite in adio.